بحبك بس خاص مش هاد وعشان أبعد لازم هاجي بلادنا خلاص محتاج الراب مش يو الناس بالتاك طعم أيامنا الجاي مرة مش هتشهده كتير واتقرر كل قيودك كوم متحرر دو تمشي طريق مع انوار مش اللعب مع الكبار يا اختك تكونوا صغار مش هرجع تاني النار أنا طول عمري من الأحرار لسه اكشف لي أسرار والتكرار أكيد بيعلم اللي أحمار مبارك خبرار بالكسب كان بيشجع المشروع قفل بس على الموضوع دماء شهداء ورئيس مخلوع قلب الام بات موجوع تبكي عليك بنغرد دموع الحق بصوت مسموع عايشين بالزق مفيش رجوع اختارتوا الدنيا ضم القباع ولسه ليكو هنا اتباع حق الشهداء فين ضاع؟ عاوزين تغيير في الاوضاع كل واحد خد مصلحته وصوت الظلم عالي سمعته ولا حتى الثوره فرحته ما سلمولي طب يحميني هنا غير ربي عمرت سلاحي لمليت جراحي خبيت اسراري قررت افكاري بصيت نفسي لقيتني منسي يا دنيا كفايه وبي حسي يوم بس ساعتها هتفهم درسي وبرغم كل حرصي انا وادروني مش هرجع تاني وهيبقى كلامي اللي هيحيين اطلنين ومتسلين فهم كبير انا البرنس تقدر تقول انا الامير اخواتي كتير وانا الكبير دروق كتير ولسه برضو هنا تهين بلادنا محبوسين متكتفين بالاوضاع مكتوتين في ناس حبايبنا وميتين في قلوبنا موجودين يا اخواننا لحد فين عاملين عارفين الصح من الغلط اوضاع غريبه خلت علي فراشين ومسلمين ولانا عدانا متحاربين مع انه صرنا مسلمين محاربين ومجاهدين خدانا خذوا اراضينا كتير خدونا تراب واراضين الحرب الجايه عن افكار علشان تنسى الاسوار لو اتفكتنا اخترنا الدنيا عدانا ولاد الزانية هيحترونا في ثانيه ولو يوم يحصل تدهور بلادنا اسوا ناس هيكون حلنا بالوحده نعدي المحنه من الامام خل... ما مبتشوفش اللي قدامي على عداي انا دايما دم حامي عايش ليا هدف سامي ومحدش هنا في مكاني بصيت للوضع من المنصور يا دنيا رخيصه غوري واكيد هيجي دوري وهترموني في المقابر تدفنوني سابر فيها <تصفيق> <وحد> <تصفيق> هو <تصفيق> من يا دلوقتي وهتنساني هبقى يا تاني نور على ايدي الوقت تقول في المقابر تدفنوني سابر فيها وبتضايق <تصفيق> والله